حضرت جی اگر پول کھل جائے تو حضرت کچھ بھی نہیں باقی رہنا رب تعلیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے نا رب تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب تعلیٰ کا شکر ادا کریں ہاں جی ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یاد کریں اپنے رب تعلیٰ کو یہ سانس بھی اسی کا دیا ہوا ہے یہ وقت بھی اسی کا دیا ہوا ہے یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے تو کیوں نہ اس کو رب تعلیٰ کی یاد میں خرچ کیا جائے یہ وقت جو ہے اس کو رب تعلی کی یاد میں گزارا جائے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گناہوں سے معافی مانگ لی جائے حضرت جی کچھ بندے ہمارے اس طرح کے بھی ہیں مجھ جیسے گنہگار جب مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن مجھ جیسے گنہگار جن کی راتیں بھی پاک نہیں جن کے دن بھی پاک نہیں